Judectoarea CCR Mona Pivniceru, audiat în Parlament, dezbluiri despre arhiva SIPA, video Mona Pivniceru, judector CCR, fost ministru al justiției în guvernul US, a fost audiat mari, 17 aprilie, în comisia SIPA din Parlament. Aceasta le-a relatat membrilor comisiei de demersurile pe care le-a făcut în lecturi cu arhiva fostului serviciu de informație al Ministerului Justiției. <fie> Întrebarea a fost ce demersuri am făcut în perioada mandatului meu în lecturi cu arhiva SIPA. <fie> am explicat comisiei ce la plecarea mea din mandatul de ministru. Al justiei era pe site-ul Ministerului Justiei un proiect de hotărâre de guvern cu privire la lichidarea acestei arhive, în sensul intriunii a unei comisii compus din reprezentanți ai Ministerului Justiei, ai Arhivelor naționale, observatori din partea magistrailor, judecători și procurori care urmau să verifice documentele legate de pensii, iau restul documentelor să fie depuse la arhivele naționale, i secretizate pe 50 de ani. <trui> în elege ce domnul ministru Toader a reluat cumva, în linii mari, acela-i proiect, deja este hotărârea de guvern în vigoare, a declarat Mona Pivniceru. Judecătoarea ce a negat ce în perioada în care a fost ministru a existat o presiune din partea serviciilor de informații cu privire la numirea efilor de parchete. Pivnicerul a refuzat să comenteze aspecte legate de revocarea efeidnă-i celebra listă neagra Comisiei Europene.